Господар німецької вівчарки Олівера Назар Ковальчук каже, кілька місяців тому його пес переніс кліщову інфекцію. Не міг їсти, мав розлад шлунку. Нам прописали таблетки та уколи. Треба було просто пару місяців подавати таблетки там, уколи не знаю, пару днів, і це ну, більш-менш помогло. Коли період кліщів, то ми починаємо теж уколи і таблетки від протикліщів. Господарка Моніки Ганна розповідає, у її собаки кілька разів були кліщі, тому після кожної прогулянки на природі Ганна обстежує свою улюбленницю. Дивимося місця на шиї, мордочка, в неї було на мордочці, тут на лбу. Зверталися до лікаря, нам його видаляли. Не можна нам пити ліки, тому ми цей препарат наносили на шию. Перша хвиля звернень із кліщами – з березня до липня, каже лікар ветеринарної медицини Микола Яценко. Потім знову серпень, вересень і жовтень – знову починається сезон кліщів. Взагалі кліщі переносять дуже обширну групу захворювань. Бореліоз, бабезіоз, лейшманіоз, ерліхіоз. У нас в цьому році вже більше 50 випадків було які ми діагностували на хворобу таку, як піроплазмоз, тобто бобозіоз. І навіть було щось випадків п'ять, як ми діагностували на хворобу лайма, борельоз. Хворіють на це захворювання сугубо собаки. За словами Миколи Яценка, люди стали більше обробляти собак від кліщів, тому випадків ураження тварин поменшало. Це тільки передається через укуси кліщів, тобто ніяким чином, контактним шляхом. Там, на цьому від тварини до тварини це захворювання не передається. Якщо потенційно кліщ вже заражений і він вніс захворювання, ну, тварина буде хворіти, це буде проявлятися вялістю, апатичністю, високою температурою тіла, відмовою від їжі. Микола Єценко рекомендує проводити профілактичні обробки тварин від кліщів. Каже, що це краще, ніж лікувати наслідки захворювання. Якщо приносять навіть на пізніх етапах захворювання, це, на жаль, летальні випадки. І це не поодинокі летальні випадки. Якщо тварина потенційно здорова, то ми рекомендуємо обробляти молодих тварин обробляти профілактично таблетовано. Більш в пізньому віці там, тварини, вже 10 років і старше, на цьому, ми рекомендуємо використовувати спреї. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.